بالعاده كل ما زادت جوده وسلاسه رسم انمي معين بيصير افضل وبيخلف انطباع جيد عكس اي رسم مقبول بس في انمي واحد ناقض هالفكره اللي هو ريلايف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ريلايف من الانميات اللي بنظري تركت بصمه بعالم الانمي بحيث انا منزلوا جميع حلقات الانمي بيوم واحد والشي مشابه للي بتسويه نتفليكس حاليا والاحلى ان القصه بحياتك كلها ما رح تشوف شي مشابه لها وعشان تفهموا اكثر خليني احكي لكم نبذه بسيطه عن الانمي <تصفيق> <تصفيق> الانمي بيتكلم عن كايزاكي مواطن بعمر 27 سنة عاطل عن العمل وبيوم الايام بيعرض عليه واحد انه ياخذ حبة دواء تخليه يرجع عشر سنين لورا بحيث انه يدخل بالثانوية ويجدد حياته بطريقة ما وبالمقابل الشركة اللي عطته الحبة بتتكفل بمعيشته والتفاصيل الثانية ومن هون بتبدأ رحلة كايزاكي ليبدأ حياته الجديدة كطالب بالثانوية متل <سؤال> ما القصة جدا جميلة ومبتكرة وعلاوة على كل هاد من كم يوم نزلت اخر اربع حلقات من الانمي واللي القصة بتنتهي عندها وبشكل او باخر انتبهت لشيء ما انتبهت له ابدا مع مشاهدتي للجزء الاول من الانمي الا وهو البساطة إذا قارنا رسم وتحريك ريلايف بهيبكي افينيوم، هيبكي افينيوم أفضل. وإذا قارنا قصة وتعقيد ريلايف بمونوغاتاري، مونوغاتاري أفضل. إذا قارنا كوميديا ريلايف بياهاري، يا ياهاري أفضل. وأخيراً، إذا قارنا دراما ريلايف بكلاناد، كلاناد أفضل. بس السؤال هو شو الفائده من اني اقارن ريلايف في باقي الانميات شايفين كميه الانميات اللي تعتبر افضل من ريلايف بنظري ريلايف افضل اولا استمتعت بالانمي واللي يعتبر اهم شيء. ثانيا النوع الوحيد من الرسم اللي بنظري بيلبأ للقصة هو الرسم البسيط. اساسا القصة لحالها شي كافي وطاقم الرسم متفهمين لهالشي، لان كثير من اللقطات ما كان في انيميشن، مجرد صورة. ففي كثير حركات لو بتسويها بتقلل كمية الرسومات وبتعطيك نفس الجودة. على سبيل المثال عدم رسم ملامح الشخصيات الفرعية ومجرد اعطائهم لون معين. بعض الزوايا اللي بتورجينا ملامح وجه الشخصيه فقط بدون اللجوء لرسم كامل الجسد وكثير من الحركات اللي شخصيا ما اثرت ابدا باستمتاعي بالانمي وهلا خلوني اتطرق شوي لبساطه القصه بالعاده لما نشوف انمي بقصه مثل هيك بتكون طريقه سرد الاحداث والحوارات صعبه الفهم بس انمي ريلايف ضيق القوانين وخلاها اقل، بحثنا ان كل شيء صار بالانمي، زائد في شيء انتبهت اله الأربع حلقات الاخيره، اللي هو الشبه بين نهايه ريلايف ونهايه كيمي نو نوا. تحذير، من هون راح ابدا حرق باحداث نهايه الانمي. حرفيا اول ما سمعت فكره نسيان كايزاكي وهيشورو لبعضهم، خطر ببالي فيلم كيمي نو نوا، ومع مشاهدتي لبقيه الاحداث اكتشفت انه طريقه عرض نسيان وتذكر كايزكي وهيشيرو لبعضهم كانت مشابهه تماما لطريقه عرض نسيان وتذكر تاكي وميتسوها لبعضهم واللي بطريقه ما خلاني استمتع اكثر بالنهاية. واخيرا رح اتكلم بشكل سريع عن بساطه الموسيقى فالانمي ما احتوى كثير على اوسطات حلوه كلهم ما بيطلعوا 20 اوست تكرروا على مدار العمل، لكن بما اني تكلمت عن تشابه ريلايف وكيمي نو فبنهايه الانمي انتبهت انه في تشابه باستخدام الموسيقى بين الانميين، فاخر اوست سمعناه بريلايف كان نفسه الاوبننج بس بشكل بطيء، واللي خلى الجو درامي ومفرح بنفس الوقت، وهالشيء بذكرني باحد لقطات فيلم كيمي نو بحسنا محطوا نغمة البيانو تبعية الオープينج أطول من الأصلية بحث يعطوا وقت لساكي إنو يحكي. وهالشي بنفس الطريقة خلى الجو درامي أكثر. وكل هذا بخليني أتوصل لشي واحد. بساطه ريلايف كانت سبب نجاح الانمي